اول خطوه بندخل لموقع مودرنيسا بنختار اللغه وبنختار العمله اللي احنا عايزين نتحاسب بيها براحتي جدا الكوبون اللي انا اديه بيشتغل على اي دوله على مستوى العالم سواء دوله عربيه او دوله اجنبيه كمان بنخش نشوف العروض الموجوده على الموقع هنا بيقول لي في عروض بقيمه 30% ده اقصى عرض موجود هقول لكم ازاي ناخد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 بأربعة او بثلاثة وثلاثين ونص دولار ودي قبل الخصم كانت ب292 وتسعين فستان الجميل ده في بعد الخصم عمل مئة ثلاثة وخمسين او مئة اربعة وخمسين دولار بالظبط تمام مصريف الشحن مجانا للاردن او للسعودية او للامارات او لاي دولة عربية اخرى